За цей час це приблизно 40 тисяч людей. В день загалом всі люди, які приїжджають, ми зустрічаємо абсолютно кожен потяг. У нас немає перерви. В сьомі ранку одна зміна йде на відпочинок, в сьомі ранку приступає наступна зміна. І якщо люди думають, що людей стало менше, то я хочу сказати, що людей, які приїжджають зараз, є з вашою ситуацією. Тому що якщо перед тим це була просто хвиля людей, яка їхала за кордон, то сьогодні, хто дивиться, ну навіть мої сторіси чи сторіться нашої медико групи в Інстаграмі і Фейсбуці, це люди переважно на інвалідних візках, люди без ніг, без рук, часом що на. Ще є прив'язана тварина, яку треба розуміти, що її потрібно десь далі супроводжувати. Ми допомагаємо в день на добу, переважно це є до 20 різних котиків, песиків, яких ми також шукаємо прихистки. Бо, на жаль, ті прихистки, які в нас є, вони не приймають людей з тваринами. Ну, це дуже непроста картина, коли ти, ця людина приїхала добу в потязі з твариною, приїжджає сюди. Вона має деночувати, але її на ночівлю з тварини не приймають. І вона добу їхала, вона все зробила, щоб попасти в потяг. І тепер цю тварину залишає на вокзалі. Тому ми маємо гарну непогану синергію, не є просто, чесно вам хочу сказати.